Perchezicii de amploare ale policiei, suspectul a se cepat după urmrire ca în filme. Polici sublinierătii serviciului pentru prevenirea sublinierei combaterea migrației ilegale sublinierei infracționali și transfrontaliere, sub coordonarea parchetului de pe lângă curtea de apel Constanța. Au descoperit peste 7.000 de pachete de cigri de contraband la 12 cenii români, informează un comunicat de pres transmis miercuri de garda de coast. Potrivit sursei citate, în urma activităților informativ-operative, Polici subliniere din serviciului prevenirea sublinierei combaterea migrației ilegale sublinierei infracționalit și transfrontaliere, din cadrul Jersey de coast, au depistat doi ceceni români, a. Subliniere IG. Ne, în timp ce desf subliniere urau de comercializare a produselor din tutun pe o stradă din municipiul Constanța, conform Magerpres. La intervenția polici subliniere tilor, unul dintre berbaci, ace, în vârstă de 46 de ani, a demarat în vitez pe străzile din zonă, la bordul autoturismului. Ferea se supune somaciilor, acesta abandonând autovehiculul, ulterior, pe o sete tural <fie> În urma verificării autoturismului, ce apar ce? ce român, g. n. în vârstă de 62 de ani. Policii ti au descoperit în port bagaj o mie de pachete cu țigări de contraband, marca Marble, precizează comunicatul Jersey de Coast. Ulterior, în urma unor percheziții efectuate la patru adrese ale suspectului ace Polici subliniere liniere Tide Frontier au ridicat în vederea confiscării cantitatea totală de 7.132 pachete cu cigri de contraband. Mercile ashima sub Marble, în valoare de aproximativ 71.320 lei sub I. au fost indisponibilizate trei autoturisme, mercile Volkswagen Passat, Hyundai Accent, subliniere Volkswagen Volkswagen GOLF. Cercetrile sunt continuate sub coordonarea procurorului investit din cadrul parchetului de pe în curtea de apel Constanța. La finalizare urmând a fi luate măsurile legale ce se impun, precizează comunicatul Jersey de Coast.